هلا فرحبا مليون بضيوفنا الغالين عدد ما يلوح البارك ويخيل خياله بحفل الكريم الوافي معرب الجدين هلا فرحبا افرحكم كل يوم محيط وهلا مرحبا بالي وصل حفلنا وجاله هلا مرحبا باليوم بضيوفنا الغالي عدد ما يلوح البرق ويخيل خياله في <تصفيق> حفله <تصفيق> محتاج ما قيل ومبروك يا حلى نجينا لكم هني انت الراي يدي ضحككم كل يوم وحس ولا طاب باب اللي يوصل